Moje práce je moje splněné přání z dětství a zároveň i koníčkem. Pracuji ve firmě s 90 letou tradicí, kde mám jistotu pravidelného příjmu. Práce je pro mě jednodušší, protože všechny vozy mají automatickou převodovku a posilovat řízení. Dopravní podnik mi zajistil rozšíření řidičského a profesního průkazu. Já jezdím převážně trolejbusem, ale jezdí se mi se vším dobře. Líbí se mi, že máme jeden z nejmodernějších vozových parků, včetně 20 nových elektrobusů SAR. Dopravní podnik nabízí celou řadu benefitů, například zvýhodněnou zaměstnaneckou jízdenku či příspěvek na penzíku.